سلام به امران عزیز. توی این ویدیو میخوام یه سری از استفاده های الیزابت دوم ملکه, دو ملکه انگلیس که به تازگی در رو بگم. بریم خیلی سری میخوانیم جلو بریم. اولیش جذب میلیون ها مخاطب در اولین پخش رادیویی ملکه در سال 1940 بوده که در روی رادیویی رادیوی پی سی شرکت کرد و با میلیون ها افراد به ارتباط پرداخته و خیلی هم پخش رادیویی مهم بوده اما بعدش اولین تاجگذاری خانواده سلطنتی که از تلویزیون پخش شده تاجگذاری ملکه الیزابت دوم برای اولین بار بوده که یه تاجگذاری از تلویزیون پخش میشه در سال 1950 و سه استفاده ارسال اولین اینه در 1976 ای خب به نسبت بقیه مقدار دیرتر بوده بلاخره چهارمی بازدید ملکه از دفتر گوگل که در سال 2008 اتفاق افتاده. و پس از این بازدید ویدیو رو هم در یوتیوب منتشر کرده پنجامی زبط پیغام تبریک کریسمس به صورت سبودی بوده خیلی جالبه در سال 2012 این کار رو ملکه الیزابت دوم انجام داده اما ارسال اولین این توییت در سال 2014 بوده به نسبت دیر بوده و در پی بازدیدش از موزایه لندن بوده این توییت اما از همه جالب اولین پست اینستاگرامی ملکه در سال 2019 بوده چقدر دیر. و استفاده های هم در پاندمی کرونا بوده که در ویدیو کنفرانس های مختلف شرکت می‌کرده. یه حرفی نمونه رو لایک کنید برای گستاتون هم بفرستید.